Xövqaladə Hallar Nazirliyinin saytı, itkin düşmüş alpinistlərlə bağlı məlumat yayıb. Qurumun açıqlamasında bildirilir. 26 dekabr 2017-ci il tarixində Quba rayonunda dağlıq ərazidə itkin düşmüş Cilavar Hava və Ekstrem İdman Klubun üzvləri, Cəbrailzadə Fəridə Zəbiullah qızı, Hüseynov Babur Vagif oğlu və Bünyadzadə Naimin Nizami oğlunun axtarışı ilə əlaqədər olaraq Əməliyyat qərarcağının məlumatı. Davam edən axtarışlar nəticəsində bu gün saat 19.00 radələrində iki kişi və bir qadın meyiti aşkarlanıb. Yaxın saatlarda hadisə ilə bağlı əlavə məlumatlar veriləcək.